You'll think of this. تعالى ابن المرأة تعالى ابن المرأة مين مين مين مين هيقلعه هيقلعك السمك دلوقتي تعال الصم يا ابو ايه بقول ايه بقول ايه بقول ايه ايه بقول لك ايه بقول, لك ايه. بقول, لك ايه. بقول لك طب بص رجلك كمان حتة تاني ايوه على رجلي دي ماما عني انت عامل ابعد عني